Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 11 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні вже 353-й день великої повномасштабної кривавої війни, яка щодня, щоночі забирає нові жертви серед військових, цивільних, жінок, дітей, старців. Війни, яку ми називаємо найбільшим злочином людини проти Бога, найбільшим злочином людини проти людини самої. Сьогодні Україна оговтується після масованого ракетного удару, який ми пережили вчора і цієї ночі, яка щойно закінчилася по Україні було випущено понад 100 ракет різного типу різного класу і виду ми сьогодні отримали підсумкову інформацію що серед тих 100 ракет 71 це були крилаті ракети величезної рудівної сили але з них 61 Збили наші сили протиповітряної оборони, за якими їм щиро дякуємо. Знову постраждала вчора масово наша критична енергетична інфраструктура наших міст і сіл. Геройські наші енергетики і рятувальники знову отримали поранення під час Несення їхньої геройської служби. Лише біля Харкова було поранено 8 енергетиків. Сьогодні знову, як наслідок цієї масовної атаки, в багатьох містах і селах України немає світла, немає тепла, але є життя. Є віра в Бога, є сила, внутрішня сила вистояти і перемогти навіть такі драматичні обставини. Сила, яку підсиліє у нас віра в Бога, Творця і Спасителя, яка нам дає можливість не тільки перемогти у війні, але перемагати саму війну. Сила, яка дає можливість протистояти тому руйнівному духові, який сьогодні виливається на усіх нас дихає нам в обличчя але ми живемо ми живі і ми хочемо сьогодні вкотре подякувати Господу Богу і Збройним силам України які відбили вчора потужні російські атаки біля семи населених пунктів захищаючи нашу батьківщину ми дякуємо Богові і українському війську за те, що ми в цей ранок живі і можемо служити. Служити нашому Господеві і людям, його народу, Богові і ближньому. Ми хочемо сьогодні, щоб ви всі почули, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А разом з вами ми сьогодні продовжуємо наші роздуми над нашим покликанням. Бо нам так важливо зрозуміти, як нам правильно жити в таких обставинах, як очима віри і силою, яку подає нам Господь Бог здійснити свою особисту життєву місію, завершити оце покликання як Божого люду, Божого народу. У цих нових історичних обставинах цілого людства. Я хочу з вами сьогодні поговорити про ще одне дуже важливе покликання, яким усі ми живемо. Це покликання бути християнином. Бо в сучасному світі, в сучасних обставинах бути християнином – це виклик, це завдання це боротьба, це деколи навіть терпіння, це деколи навіть страждання і муки, але це є покликання, яке робить людину незламною і непереможною по відношенню до будь-якого зла. Бути християнином означає не тільки бути охрещеним, Прийняти Тайну хрещення. Хоч це є початок християнського життя. Ми з вами про це вже роздумували. Ми народжуємося до нового життя через нове народження з води і духа, коли стаємо Божими дітьми, приймаємо Божому усиновлення. Але бути християнином це так само є і відповідь. Відповідь на поклик. Бо Господь Бог нас кличе, кличе до повноти життя. І бути християнином це особливий спосіб, як відгукнутися, відповісти на поклик Бога, Творця і Спасителя. Бути християнином означає свідомо і добровільно прийняти це запрошення, яке нам дає Господь Бог. Відповісти на християнські покликання. Відповісти на покликання бути христиним сьогодні. Власне, це є змістом усього нашого духовного, морального, аскетичного життя. Це є змістом нашої молитви, нашого спілкування з Богом. Це є зміст нашого особистого союзу, заповіду з нашим Богом, Творцем і Спасителем. Яке ми переживаємо, приймаючи тайну хрещення. Бог покликав більшість із нас до хрещення у несвідомому віці. Ми були охрещені, коли ми були дітьми. Однак прийняттям тайне хрещення покликання бути християнином зовсім не вичерпується, а тільки починається. Потрібно жити своєю вірою та виявляти її удотримувані, християнських правил, способу християнського життя, що є власне відповіддю на цей поклик. Бути християнином – це велике покликання і благодать. Так, Бог просвічує людей і поза церквою, однак у церкві є повнота засобів для входження у той дар життя, вічного життя, яке ми називаємо спасінням. Покликання бути християнином сьогодні означає покликання відкрити Боже обличчя для людини нашого часу. Бути християнином під час війни означає помогти стражденному українцеві сьогодні віднайти Бога, який є присутній разом з ним. Вказати на Бога, який терпить з нами під час війни. Особливе покликання і завдання християн України сьогодні. Бути християнином, справді, означає бути вірним тому дарові, який ми отримали. Бо бути християнином... Це покликання нас трошки відрізняє від людей інших релігій чи вірових знань. Людина у всіх релігіях змагається за те, щоб отримати вічне щастя. Людина у всіх релігіях шукає Бога, прагне Його, до Нього стремить. А бути християнином означає бути вірним вже отриманому дарові. Дарові присутності Бога у нас самих. Християнин є богоносцем, носієм Бога у тому світі. Християнин є той, у кому Бог уже живе. Бути християнином означає бути вірним тому дарове спасіння і вічного життя, яке ми вже отримали. Хтось, можливо, шукає тільки Бога і шукає вічного життя і щастя, а ми вже це отримали як завдаток. Тому повинні його не загубити, не втратити. Бути християнином означає бути вірним дару Духа Святого, дару синівства. Його не занедбати, його не зректися, У ньому жити і перемагати. І бути свідком присутності спасаючою силою Божої між нами. Сьогодні ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що вдалося в цих днях повернути тіла 61 захисника нашої батьківщини. Бачите, Україна не тільки бореться за збереження життя, але виборює навіть тіла наших загиблих для їхнього належного вшанування. Ми шануємо кожного, хто віддав своє життя за батьківщину, як наших героїв, вдячність до яких дає нам силу далі боротися. Ми сьогодні будемо особливо молитися за вічний уп упокій усіх тих, які віддали своє життя під час цієї війни, Усіх жертв цієї несправедливої агресії. Але навіть коли ми молимося за покійних, ми молимося, дякуючи Богові за те, що вони не вмирають. Україна каже, герої не вмирають. А ми кажемо, християни не вмирають. Навіть у смерті вони засинають в надії на воскресіння і життя вічне. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наш, наш український народ. Боже, поможи нам, християнам України, сповнити наше християнське покликання навіть в таких драматичних обставинах. Боже, поможи нам бути справжньою Твоєю церквою, що є Твоїм містичним тілом. Боже, поможи нам лишитися церквою за будь-яких обставинах. Бо це є церква тіла Воскреслого Спасителя. Тільки у церкві ми сьогодні можемо знайти надію. Надію, як світло серед темряви військового лихоліття. Надію, яка нас ніколи не підведе. Бо ми вже переживаємо, вже маємо те, на що надіємося у повноті в майбутньому. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився, славімо Його!